رود بر همینان ارجامن شایین نجات هستم همراه با دوست ارجمن شهرام آریان سی نشست یکومین نشسته تحلیلی تاریخ معاصر ایران رو پی میگیریم از آغاز صفروی آمدیم به انقلاب اسلامی برخی از کاستی ها رو گفتیم که منجر شد که این شعله های فتنه به اصطلاح گور بگیره، کشور به آستانه سقوط برسه، ترفندهایی که به اصطلاح انقلابیون پیاده کردن و کم و که نظام پیشین از خودش نشون داد در مدیریت بحران و همچنین پیش از اونم پرداخته بودیم که در سالهایی که امکان ایجادی گفتمان میرومند ملی بود نه که اقدامی نشد ولی آنچنان که باید و شاید موفق پی گرفته نشد به در نهایت فرجام این کار این بود که سال پنج و 57 بسیار سیستم آسیب پذیر بود و نیروی اجتماعی به درد بخوری و برای نگهداشت خودش و نگهداشت کشور ایجاد نکرده بود نیروهای سنتی رو هم که عملا به خاطر اصلاحات اجتماعی اقتصادی که در اثر انقلاب سفید انجام شده بود و همچنین سبب منتظر شدن مردم و مهاجرت بیشتر روستایان به شهر اون نیروهای سنی هم که میتونستن پشتیبان پایگاه سنت سلطنت یا پادشاهی در ایران باشنم دیگه حضور به اون صورت نداشت اون مقداره که بودن خود حکومت مخواست ازشون بهره بگیره و در نتیجه سقوط کشور در سال 57 پیش اومد یکی از جنبه هایی که توی تحلیل ما نگفته موند و گذاشتیمش برای این نشست مسئله یه تأثیر بیگانگان بود یه دلیلی که ما تاکنون کنون این مسکوت گذاشتیم این بود که نمیخواستیم این مطلب تت قرار بده فاکتورهای دیگری که بسیار مهم بودند و شاید تو تحلیل‌های همینان بهش پرداخته شده بود و همیشه نگاه اساسی و بنیادی به درل سقوط به توطعه بیگانگان برمیگشت. در اینکه بیگانگان نقش داشتن شکی نیست ولی اینکه چرا بیگانگان می‌توانند در کشوری اینقدر نقش بازی بکنند بدون اینکه ضعف و کاستی‌های فرهنگی و فلسفی مردم اون کشور بررسی بشه در حقیقت یک پرسش یه پاسخ ساده به پرسش بسیار پیچیده است بدون که اون پاسخ ساده الزامن پاسخ کامل باشه برای نگاه به نقش و تأثیر بیگانگان میکوشیم امروز نگاه کنیم که بیگانگان چه انگیزه هایی میتونستن داشته باشن و چه جاهایی این نقش رو ایفا کردند و راه رو کاملا برای روحانیون و به اصطلاح دیگر انقلابیون 57 هموار کردند و از درون هم البته تا جایی که می سیستم گذشته رو در سال 57 سطرون و خونسا کردن که در حقیقت نتونست آنچنان که باید شاید از خودش و از کشور پدافند کنه. بهشت سخن رو به شهرام میسپارم. شهرام درود بر تو و سخنانه تو می‌شنمید درود شهرام جان درود بر بینندگان بله من یکی از کسانی هستم که نقش بیگانگان رو تو اون چیزی که انقلاب پنج و رو بسیار بسیار اندک می‌بینم یعنی من این برداشت رو دارم ولی یه سری بزنیم به این که کلن چجوری میشه به این براورت نزدیک شد روی هم رفته بعد از اینکه قدرت شاه در اون منطقه از اواخر سال 60 میلادی کم کم دیگه پا گرفته بود میشه گفتش که دو سه گروه احساس ناراحتی نسبی میکردن یکی حزب دموکرات آمریکا بود نه واسه اینکه نظریات استعماری داشته نمیدونم می‌خواست استعمار قرن 19 دوباره پیاده کنی از این حرفا، بلکه چون که با یک دولت اوتوریتر مثل شاه احساس تجانس نمی‌کرد، نزدیکی نمی‌کرد و گما می‌کرد که گفتمانی پیش اون نداره یعنی تا موقع که او هست این نمی‌دونه اصلا با اونا چجوری صحبت کنه از جنس خودش رو نیست ولی باقی ادامه میکنن که در حزب دموکرات ارتباطاتی هم همیشه با انگلستان بوده انگلستانم که نمیدونم خداوندار استعمار و به اونا گفتی که مثلا رو یه کاریش بکن من آثاری از این از نظر خودم نمیبینم من اون مشکلاتی که کارتر با شاه رو در راستای گسترش استعمار نمیبینم بلکه اینکه کارتر و دورواریایی هایی که نزدیک به او بودن حالا هم, هم تو حزب دموکرات محسوب نبودن احساس راحتی با شاه نمی کرد. همین مشکل رو مثلا کنیدی هم داشت. دوباره نباست اینکه کنیدی کارشناسه گسترش استعمار بود بلکه از داخل اون حزبی که اومد به اون ایدالایی که اونا داشتن احساس راحتی با دولت شاه نمی‌گرد. حالا یک کسی ممکنه بگه که این احساس راحتی که اینو نمی‌گردن مشکل اونا بوده و مشکل شاه بوده. یه دیگری است که در درجه اول مشکل اونا بوده چون این همین مسئله پولیتیکالی کرکت لیفت لیبرال هاست و یا کلا آرزو محور لیفت لیبرال های بعد از جنگ جهانی دومه که اینها همه کشورها رو با یه شیوه میخوان بهشون رستگی بکنن که من گفتم که ما بیشتر نظریار داریم که در برخی کشورها توسعه آمرانه اول باید چند سالی باشه قبل از اینکه حالا اون دموکراسی و هر چی که مثلا آقای کندی دوست داری یا کارتر به اون مدل بیاد. اونها که مثلا نتیجه سیاست ها را این اواخر خب تو افغانستان میشه دید که وقتی تو زوری زوری میخوای بریم اون ایدئال های حالا دموکراسی میاریم حالا یه شب درستش میکنیم یه قانون اساسی میذاریم اینا آدم دید که چقد اثر کرد تو همون افغانستان بیچاره اگر یه دولت آمرانه میهن دوست منطقی به جای این 20 سال حکومت کرده بود الان اونها 20 سال نوری جلوتر بودن و خیلی نزدیکتر بودن به ایدهال دموکراسی خیلی چون بیشتر میرففت نظرره تمدنی جلو چون بیشتر با واقعیت جامعه اونا سازگاری می داشت تاا اون مشلاتقببیله ایشه مشکل اسلامیشه هرچیه یه دولت آمرانی من روشن رای میگم اما ازظ اون آممررانانی قرن نودهم چه میدونم قاجار نمیگم مثل مننتب مثلا تحلوی یا شبیه اون اگه می بود اونا رو خیلی خیلی جلوتر برده بودم افغانستان تو این 20 سال صد درصد ده برابر بیشتر جلو برده بود و، اناسر مذهبی و قبیله ای هم ده برابر بر بیشتر عقب بود حالا بگذاریم و ها نوندازنش و دموکرات این حرفا رو به خرجش نمی رفت می کنم آقا ما هرچیز تزود تزدود دونسری مدل دموکراسی دموقراسی می خواهیم و هر کسی هم اون مدلی نیست اخه و یه مدرش این بود حالا نمیدونم والا یه بخش دیگرش هم اینه که اینها با این متدی که و سیستم های نماد مذهبی منطقه اینا هم مثلا ما کار کنیم هم تو مناطق بودایی هم تو مناطق اسلامی تو جنگ ویتنامم از این ما میکردن اونجا قبلش من داستان جورج رو یه خورده گفتم از این جور هم حزب دموکرات داشت برای اونم دوباره به خاطر نمی‌دونم چون انگلیس‌ها بهشون تدریس کرده بود چه جوری استعمار می‌کنه نیست بلکه به خاطر حماقت درونی سیستم خودشون و الگوهایی که داشتن بر حال هرچی بود یا نبود به دموکرات در دوران کارتر با شاه اونجوری احساس راحتی نمی کرد. قبلش هم که از دوران انتخابات کارتر هی hey, با این هاردپوت کرده بود که آقا نگاه کن این نیکسون رو نگاه کن نیکسون گرفت فورد مرد ولی این د ریپبلیکانای غیر منطقی رو نگاه کن برداشتن تسلیحات آخرین مدل ما رو دادن به یک کشورهایی که حتی ثبات دموکراتیک ندارن مثلا مثل ایران اگه 14 اینا رو همه رو برداشتن دادن به شاه، سیله‌های بهشون دادن که ما به آلمان یا به انگلسان نمیفروشیم، هم پیمانای ناتو <متصفح> برداشتن دادن به اینکه چی بشه. اینا که اصلا کشورشون ثبات نداره که اگه این اگه خواسته این اسلحه ها فرد و علی خود ما به کار ببرن یا هم ما ما چه خاکی بر کنیم. این حرفا رو توی تبلیغات انتخاباتی کارت پبس گفته بود. <متصفح> <متصفح> که آقا یا اسلحه نده. یا اینکه ما اینا رو باید دموکرات کنیم که خیالمون راحت بشه که مثلا از خودمون از خودمون از یارفا زاده بود و حالا چه به کام رای دهنده ها رفته بود نمیدونم میگم اون مشکل مشکل واترگیت بود با اون نبود که اعتماد به ریپبلیکان ها کم شد. بود بیگ داریم آقای کارتر ماست. یه هم چین پس نبود تجانسی و بدبینی و اینا تا تا زمان کنیدی به واپس میرسید تو اینا بود. هم‌بسته حالا شرکت‌های نفتی هم بودن پشت پرده که هی می‌گفتن که اگه کنترل ایران از نظر نظامی و اقتصادی و همه این حرف‌ها برای این منطقه هی کامل‌تر بشه و کامل‌تر بشه این سرنوشت این قراردادهای درست درمون چی میشه بعد این نگرانیم بود از اون شرکت‌های چمیلیتی که اون زمان حتی نیروشون خیلی بیشتر بود تا با امروز الان قبل قیاس نیست اون شرکت‌های اینترنتی و اینا بودن جای اونا گرفتن اون زمان اونا هم پول و نفوذ اونها اینا اصلاً یه جوری دیگه بود یه نگرانی دیگه این بود که از توی مثلا برخی سازمانه های امنیت از کشور فرنگی که اصولا اگه کشوری مثل ایران به یه کشور جا صنعتی و نظامی آسیای غربی بشه تو اون منطقه که چندصد میلیونی میشینند اینا رو میکنه بازار مصرفی خودش نفت منطقه که کنترل میکنه اگر این تکامل به پایان برسه مثلا پونزده سال دیگه یا بیست سال دیگه خوب اینکه میشه یه قدرت بزرگ ما بعد چی کارش کنیم؟ مثلا کی زمانت کرده که این آخر سر حرف کن خواهد بود؟ اصلا کی زمانت کرده که این یکی از خودمون باشه؟ یا تغییر مسیر نده؟ اینا دولتش هم که دولت شاهنشاهی آمرانه مدل خودشه، مدل ما نیست که ما بخوایم روی مثلا بگیم مثل رسانه هامون اونجا هست و کن این نگرانی هم اونجا بود که اگه این ایرانه از یه حدیهی نیرومنتر بشه آقابتش چه خواهد شد؟ این هم بود یه نگرانیه دیگر از سازمان امنیت در اسرائیل بود که اونا میگفتند که درسته که الان شاه با ما دوسته، به ما نفت میده وقتی جنگم میشه، اون وسط رو میگیره ولی آخر سر اینکه کشور مسلمونه این مسلمونام هم که به همدلله به عقلشون نمیشه اعتماد کرد خب اینام که الان دارن روز به روز نیرومندتر میشن که اولی هاش اینه که نیروهوایشون اینقدر نیرومند شده که همین فردا اگر درگیری بشه میون ما و نیرو در... هوای شاهنشاهی معلوم نیست که میبره <تصفح> و اینا تازه اوائل تکاملشون هستن <تصفح> نسل بعدی که از آمریکا دوره ببینه برگرده اون همه هواپیما فراتری که این شاه سفارش داده و حتی کم کم دارن در مورد صحبت میکنن که ناو ناب هواپیما بر ایران بخره <تصفح> یکی تا صحبت بود برقی کتی ها که در نظر داشتن اینجای دیگه بود این عاقبتش چی میشه یک کشور مسلمونی که اگه پاش افتاد توانیینو داره که ما،, ما رو تو جنگ هوایی کسب بده این،, این چی میشه فعلا اون کسی که داره بران فرمان روا میکنه مادم لوتی خوبیه مم. ولی فردا اگر اینا یه مسلمون کله خری اونجا گذاشتن و بعد ولی همین نیروام هم دست مثلا یه مدل زیاد حق مثلا ایرانی چی کارش کنیم بلا, بلا این اونام احساس راحتی با این همه قدرت از روی ایران نمی‌کردن hmm. بله بلا این یه عالم نیرو بود که اینا هیچ کلی احساس راحتی با ایران به اون حالت نمیکردن. خب اینا ولی دلیل سقوط شد نه معلوم که نه برای این که خب هر قدرتی که یه خورده یه سر یا بده از بیاد بالا خب یه عالم آدم هست که با از راحتی نمیکنه دیگه hmm. کجا این داستان غیر مثلا از مال ایران خیلی فجیح‌تر، خیلی تکان دهنده تر، خیلی ارتعاش دهنده تر، به هم ریزاننده تر برآمدن آلمان توی قرن 19 هم بود. هم عادت کرده بودن که آلمان بعد از جنگ‌های سی ساله 1648 پاشیده رفته پیکارش حالا یه پروسی مونده، حالا اتریش که جنوب بود، مثلا داش به اتلکا و اون بود. این روس بار بود بسیار خب این زورش اینقدر کوچک بود کشورش و اینقدر دیسیپلین و اینا و اینا که زورش من مثلا فرانسه نشسته بود ولی در تعادل قدرت بود بالانس آف پاور بود تو قرن 18 انگلیسیا راحت بودن ولی تو قرن 19 هم که 20 مارک اومد اینا هم رو متحد کرد یا تعادل همه چی به یک حالتی ریخت به هم که دو تا جنگ جهانی پیامده اون بود آخر سر یعنی هر رقم اینا میشستن محاسبه میکردن میدیدن این حیولا رو دیگه نمیشه کنترل کرد. <تصفيق> جمعیت رو داشتی و بعد اون مدل دیسیپلین آلمانی و اون همت و تکنولوژی و از این حفا که آخرم ریخت به هم خب اونم همینمات بالا خب همون هم بدخواهش بودن دور تا دورش حالا سووات اصلا واسه آلمانی اصلا فارغ نمیکرد اونها ترهای استراتژیک خودشون دوام میگردن. <تصفيق> اون واسه ما تمام نکرد سر تسریع کنه توت اینا چیزی کار خوش میگرفت. شما وقتی که سر برمیاد خب همیشه یه سری افراد اصلاسی نراتی دیگه این کوچش غیر عادیه نه عادی <تصفيق> مهم این است که همچنان که گفتی اون موجودیت بتونه از خودش پدافند کنه و راه رو ادامه بده و در حقیقت بکوشه که حالا با پاتک یا با پدافند درست از ضربه پذیریش جلوگیری کنه شهران مطلبی که در مورد حزب دموکرات امیلیکا گفتی و دولت کارتر اینکه شاید بخاطر اینکه از هم سرشتی و همگوهری با یه نظام آمران و مختدر مثل حکومت پیشین ایران برخوردار نبود مواضع منفی نسبت به شاه داشت همچنان که مثلا پیش از او دولت دیگر دموکرات دولت کندی که اون هم ایران رو نزدیک به بحران برد در زمان نخست وزیری علی امینی ولی به پرسش خیلی به نظر من مشروع اینجا پیش میاد که از دید نبود آزادی های حزبی و آزادی های به اسطلاح و حتی اگر بخواهد اسمش رو نقض حقوق بشر بگذاریم در شرق آسوی آسان کره جنوبی متحده امریکا 10 درجه از ایران تونتر بود پنجا کشور مسلمان داشتیم که قطعا ایران تو همه اونها از حیث آزادی های فردی و آزادی اجتماعی پنج سرگردن بالاتر بود ما حکومت سرهنگار رو اون موقع در یونان داشتیم تو اروپا امریکای جنوبی قطعا تا 1979 همه حکومت‌ها دکتاتوری بود نه از نوع دیکتاتوری روشن رای پهلبی بلکه دکتاتوری ها که من خیلی خشن بودن و هم فاسد بودن ولی یک دفعه مسئله نقض حقوق بشر و حمله رسانه های و پیکان حمله شو متوجه ایران میشه یعنی 1976 که به قدرت میرسه از 76 تا 78 فقط هر روز گزارش و تفسیر و خبره که در مورد وجود یک سازمان به اصطلاح جهنمی به نام ساواک و یک فرمانروای روای خونخار به نام شاه داره در جهان پخش میشه در حالی که همه کشورهای متحده امریکا به استثناء 7-8 و کانادا و استرالیایی به مراتب وضعیت زندان وضعیت نقض آزادی سیاسیشون از ایران ده درجه تندتر و شدیدتر بود ولی ما این فرمول رو نمی‌بینیم که آقای کارتر و تیمش در مورد کشور دیگه به کار ببرن در اینقدر قربانی اول آخر چهار سال قدرت گرفتن حزب دموکرات از 1776 تا فقط ما بودیم و بس و بعد همین تکرار هم نشد بعد همین تکرار شد در دور اوباما مثلا چرا حسین مبارک رو زمین زدن و کمک که نه اخبار مسلمین هم اومد به قدرت رسید بعد آقای سیسی که کودتا کرد اوباما اومد و گفت که از سیسی باید بره و حکومتش باید حکومت غیر چون مرسی حکومتش دموکراتیک انتخاب شده که باید. سیسی محلی نگزاش و اتفاقی هم نیافتاد خوشبختانه این رو چگونه میشه پاسخ داد ببی اولاً که اوباما را تو نمیتونی با کارتر بسنجی، اوباما یه آدم سراپا لاعقلی بود اون اصلا، عقلش اصلا کم بود اونه کارتر آدمای واردتر تو سیستمش بودن او از اون روزگاری بود که هنوز اون بازماندی، اون سیاست خارجی قدیم آدمای تحصیل کرده، مثل برشنسکیو اینا آدم های وارد باهوش ون اون با اون آدمای جاهلی که در اوباما بودن خود اوباما آدم فوق العاده جاهلی بود اصلا نمیچ ازم با هم مقایسه کنید دو دو سیاره اصلا جدا بودن ولی <تصفح> اون داستان زمان کارتر چی بود به این، اولا که اون فشارهایی که اونجا به شاه آوردن یه چیزی نزدیک به اون رو یه مدتی هم به پینوشه آوردن <تصفح> که پینوشه جوابای خیلی سر بالا بهشون داده بود ظاهرا که تو تلگرام نوشته بود که توش اصلا درشت گفته بود به کارتر و <تصفح> و ام یعنی گفته بود که به شما اصلا ربطی نداره خیلی حرف بزنید اصلا ما ممکن اینجا کار رادیکال تر با اتون بکنم یعنی دولت کارتر اون تیوریسیان هایی که داشت اینا میگفتند تا ما سر کار هستیم دولت هایی رو که ریپابلیکن‌ها معمولاً باهاشون راحتاً ترانسفورم کنیم که از مدل خودمون بشه مم. اینجوری هم میشه به داستان نگاه کرد نه اینکه یه تئوری اهریمنی اونجا بوده که مثلا سارسونزو بفرستم مثلا بر دوره بده مثلا افراد نمین کمینی رو مثلا بهشون دورای اسلامی بدهشون این ک کنه, کنه پول تذریقکنه که تازه بخوان انقلاب هستن بقع اونایی که هواددارطور تو اینجوری مثل میدن داستان تو ایران. ا سیاه ای اینا کار زندگی رو ول کرده که به قدرزاده و یزدی رو نمیدن اینا و مثلا دوره بده که اینا تازه بکنن مثل خرابکاری یاد میگیرن. نه اونجوری که من چندبار ارعرض کردم، خود بدنه قوم ایران با پیشرفت راحت نبود و یه اقلیت 25 درصدی مسلمون جانی اونجا بود که خیلی از نظر روحی بهش فشار میومد. و اون تمام مدت میخواست قیام کنه و روز به روزم مصمم تر میشد که تو همون ادبیات ضد پیشرفت ادبیات خلوچلی که نماینده اصلیش مثلا آل احمد بود به میومد بیرون ضد پیوستن به جهان پیشرفت، ضد پیوستن به جهان فرنگ در تضاد با فرنگ و با ایران باستان هر جفتش که دو تا موجود همزادم هم بوده دیگه بله. این رابطه به CIA یا نمی کارت رو اینا که این یه فشار انفجاری وحشتناک بود که برآمده از این سرطان اسلام بود که تو روح اینا بود که خیلی جالب نفرتشون با فرنگ هم سازمانی داشت با نفرتشون با از ایران باستان بله. جون فرانک و روند باستان هر جفتشون سیستم های هند و اروپایی بودن که کمیش به خود به پیشرفه رو از این حرفا اینا با این ناراحت بودن خیلی هم بودن یعنی ذره نه و یه 7 8 درصدی کسانی بودن که قشر میانه زبان پهلوی بودن که تو ادارات بودن تو ارتش بودن اینا سیستم بیشتر ملایم و چلوکیابی داشتن جنگجو و اینا راسخ نبودن اون بواسطه یه 60 70 درصد بود که کسانیو سوزندگی چی میخواد اون ۲۵ درصد سر براوردن، این ده درصد درست دفع نکردن، پاشید رفت این وسط اتفاقی که افتاد بیشتر اونی که به تفسیر درست میخوره اینه که حزب دموکرات اومده بود سیستمایی که دوست داره تو کشورهایی که به نظرش باشون راحت نبود بذاره که مثلا گمه می‌کرد ریپابلیکا نوانو راحت ترند اومد اینا رو جایگزین کنه، اومد یه خود آرائش کنه این یعنی تصوور بده که مثلا با یه جریان نسبتاً ملایم ملی مذهبی اونجوری خواستن خیلی دوست داشتن کنار بیان و همین چیزی رو در تهران ببینن در اون این بود که یه چیز ملی مذهبی بیاد اونجا حالا نه هم که دیگه شروع کنه افراد سرش رو بریدن و شلاحه زدن اعدام کنه از حرف یه سیستم نیم چلو کوابی ملی مذهبی اونجا بیاد سر کار اول اینکه تسلیحات سفارش نده یه مرتب به فقر و اینا بیشتر مثلا سعی کنه اونا رسیدگی کنه و صلح عمومی رو یه خورده برای بالا و و به ویژه رسانه زیر کنترل فرنگ باشن و از طریق کنترل رسانه ها اون کشورم کلا زیر کنترل فرنگ باشه شرم جان فکر نمی‌کنی یکی دیگه از اهدافشون در این چهار 5 که گفته یکی از مهم‌ترین‌هاش می‌تونست این باشه که خزینه انرژی رو در جهان پایین بیاره ببین من 1968-69 قیمت نفت خام حدود یک و نیم بود اوپیک وقتی قدرت گرفت و مانوف هایی که به ویژه شخص شاه در اوپک داد میانه ده هفتاد میلادی یعنی حدود 6 سال بعد قیمت نفت به 24 دلار رسیده بود از یک و تا 24 میشه 16 برابر ظرف 6 سال افسایش تصور کنید امروز قیمت نفت خام 70 دلار بشه 16 برابر مثلا هزار دلار خب کشوری مثل عربستان یا امارات یا عراق چی میشه درآمدش یک ثروت وحشتناکی میاد تو کشور به چه قیمتی به قیمت اینکه مصرف کننده در غرب حالا اون موقع امریکا که خودکفایی انرژی نداشت وارد کننده نفت خام بود اروپا که عمدتا وارد کننده بود مناطق سرد سیر سخت قیمت بالا، بنزین قیمت بالا، هواپیماها با انرژی بالا مسافرت کنن و عملاً ده هفته تقریبا نظر اقتصادی یکی از بدترین دعیه های غرب در ساله پس از جنگ دوم جهانی بوده. فکر می‌کنم این هم مد نظر دولت آره ماشین درسته. من اکسپلیسیت نگفتم. امپلیسیت یا تلفیقی من گفتم که اون بخش که گفتم چلو کباب و از طرف دیگر زیر کنترل ها این توش امپلیسیت بود. یعنی اینکه بله، کلا از توی یاد علم و دیگه اساتیدیم که مونده میشه ردیابی کرد که شاه پش پش پش فشار می که قیمت نفت بره بالا. حالا در مورد این مثلا میشه بحث کرد که آیا این کار اصلا منطقی بود؟ چون از یه حدی هم که قیمت نفت رفت بالا، میدونی که اصلا دیگه اون پولا رو دیگه اصلا نمیشه تزریق کرد تو اقتصاد. باص تورم شد بعدم باعث روکود و اینام بیشتر تو فرنگ شد فشار آورد هزار تا بعد بخیلی مثلا در مورد این هم میشه بحث کرد که اصلا این کارا اصلا در واقعا درست بود یا نبود ولی شاه تصور رو داشت که هرچی من پوش کنم فشار قیمت نفر بالا و پول میلیارد میلیارد دست ما بیاد ما این کارهای عمرانی رو که می‌خوایم بکنیم مثلا تخت تر انجام میدیم <تصفيق> که میگم حالا از یه با انور میشه صحبت کرد که منطقی دادن بله اینم نه فقط برخی شرکت‌ها رو بهشون فشار آورده بود، بلکه اصولاً فضای فکری سازمان‌های امنیت و به بهش حزب دموکرات باراک شو فی بد که این مرد چه نجومی میکنه؟ هیچ <تصفيق> hey نفت نهفته بود آه هی هم باش هی میخره و دولت ریپابلیکن با این رویدادها مشکل به اون صورت نداشت داشت یه مرد دارد یه مرد <تصفيق> به اون صورت مشکل نداشت برای اینکه میگفتش که خب درسته ازمون پول می‌دوزه. ولی <تصفيق> با اشون اسلحه میخره و جلوی شعروی رو محکم مثل صخره گرفته اونا بوم اون بسنده میکردن حالا برخی تئوری حتی هست که حتی برخی ها با دار رفتن قیمت نفت مشکل نداشتن چون میگفتن وقتی قیمت نفت میره بالا بعد استخراج نفت مثلا تو مناطقی که گرم بوده هنوز میسر میشه از اینجور حرفه حالا اون تئوری اقتصادی اینجوری یه چالشی رو میذاریم کنار اون. ولی همین که رپبلیکان ها میگفتن همین که باهاش اسلحه آخری مدل میخره و شورب یا جرئت نمی کنه و اونجا عملیات بکنن بسه درسته. دموکرات ها میگفتن آقا ما اگه یه سری ملی مذهبی اونجا بیاریم چند تا اتفاق همزمان میفته. یک چون مذهبی خب از یه طرف دوباره کمونیست ها پا نمیگیرن. که لازم نیست که 3 میلیارد اسلحه آخری مدل بخره بخواد باشون اونجوری بجنگه. دو این مدلی هم که خب یه خورده چلو کبابیتران و زیر نفوذ رسانا هستن میذیره کنترلن اگه خواستیم قیمت نفتام میاریم پایین میاریم مدریتش میکنیم هرچی کلان زیر کنترل میاد که تمام کارهای اون منطقه بره. سیستم دموکراتیکه میشه روی رسانه اثر گذاشت و اونارو کنترل کرد آره. کلا یه جوری رام میشه بعد دیگه حالا با چه سرعتی میخواد پیشرفت کنه نکنه اون منطقه دیگه حالا مسئله ما نیست ولی به هیچ وجه اینطور نبود که اونا تو ذهنشون باشه که یه سیستم قرن نوستایی بیارن که بخواد شب تا شب مردمو شلاق بزنه به قندین اول الهجری برگرده این از کنترول خارج شد ببین دلیلش هم اینه که من گفتم مدل خیلی زبون نفهمتر از زمان کارتر زمان اوباما بود <تصفيق> که آدم به مال اون ادمنستریشن اونها نگاه میکنه که اصلا همه تیمارستانی بودن مال اوباما یعنی اصلا یه حرفای بی ربط مالی خولیایی میزدن که در مورد که با مصر چی کار کنیم با این برای با اون یه چیزی یه خرد سبکتر از اینش مال زمان کارتر بود کارتر کوشش کرده بودن که برین پاور بیشتر توش بیارن قدرت اندیشه مهم. و گمان میکردن که یه طرح کانسیستنتی ریختند ما ایرانو دموکراتیکش میکنیم ملی مصلحیش میکنیم با مصلحیش جلوی ام رو میگیریم ولی همزمان چون یه خورده ملی هم هست دیگه وحشی هم نمیشه پیشرفتایی رو که شاه تا الان انجام داده یه جورایی در سطح اجتماعی داریم کنترل رسانه‌ها رو هم داریم قیمت نفت یه خورده میادیم پایین میشه یه کشور سکند rate مثل اروپای جنوبی یا اینا و یه بخش از خودمونه شر هم به نظرت صحبتای مثل مثلا رمزی کلارک که اون موقع داتستان کل یلا تو متحد بود که گفت این خومنی یه قدی که در قرن بیستم دوباره رخ نموده یا مزخرفاتی که مثلا میشل فوکو در فرانسه در مورد خمینی میگفت که او آمده صلحو به جهان دوباره معرفی کنه از این حرفا پس با این حساب اینا رو باید روی حساب بیشوری این افراد بذاریم نه رو حساب الزاماً بد ها آره آره مال کلارک هم در اما درشان صحبت زیاد کرد ولی مال فوکو بیدونه هیچ شک روی بیشعوری و کمبود حوش و مادرزاد بود درسته. یعنی اون مال فکر رو من بیشتر خوندم و اون واقعا عقلش گرد بود بیچاره یعنی یکی از همین لفت لیبرالای واقعا جاهل بود آره. که پرتو پلا همش میگفت در مورد همه امور یعنی تو اگر اجازه میدادی اندیشه های فکو حتی در مورد خود ام اروپا تا اندازه پیاده بود. اصلا پاشیده بود مالیده بود اصلا هیچ چیزش. ازش الا جنگلی یه بیابانی فقط مانده بود درست اصلا ممکن بود مثلا 100 میلیون مسلمان از افریقا اومد باشن ریخته باشه حمر اصلا گرفته اون وجود دوست داشت درست و ام... از اچ هم مرد و دیگه نه نموند بیشتر که اون منظور بدی نداشت عقلش کم بود عقلش کم بود هرچند ولی تا اینا چه ربطی به این داره که شما اصلا به حرف افراد گوش کنید ببینید من نمونه چیزی گفتم مال پینوشه رو <تصفيق> که این فشارها رو خواستن بهش بیارن چنان درشت گفت که اصلا افراد جا خوردن حالا این وسط مسئله بخت بد هم اومد من معمولا تهوری بخت بد رو دوست ندارم برای اینکه تو سیستم آلمانی ما اصلا دوست نداریم که سرنوشت تو دست بخته درست و من باره حمت رو اینها رو خودش کنترل کنه ولی <تصفيق> این مطلب که ببین سیستم آمیرانی ایران <تصفيق> روی شخص شاه تمرکز یافته بود بله دوباره این داستانش درازه که آیا واقعا نمی‌شد بهترش کرد نمی‌شد اون شونه‌های گوناگونی توضیح قدرت کرد باید اینجوری می‌بود اینا همش بحث‌های ویژه‌ای که در موردش یه جلسه صحبت کرد چون خیلی‌ها مثلا این گناهو به شاه گرفتن که آقا چرا یه خورده به موقع از قبل توضیح قدرت نمی‌کنی اینا این بحثش درازه ولی من گمان نکنم به این سادگی میشه شاه اونجا گنهکاردونست برای اینکه اون ویژگی روحی هنوز تو خاور مسلمان بود که وقتی میخوای یه خورده بهش جابدی و رو بدی آنی پر رو میشه. میخواد کودتا تا کنه همه چی رو ازت بگیره. هم. یعنی نبود ثبات روحی توی مغز خاور زمینی خیلی اینجا آسیب میزنه وقتی تو میخوای توضیح قدرت بکنی توضیح قدرت به شخصیت‌های جا افتاده احتیاج داره که خاور زمینی نداره. هم. اینو خواهش میکنم این بحث به این عضمت رو کنار. فعلا شو داره این میره جلو سیستم آمرانه مرتکز یانه فر هم ارتش هم ارکان دیگه امنیتی رو خودش و سیاست خارجی داخلی بدم نیست داره میره جلو تا این آمرانه این کشور بسازه بعد کشور به یه درجه ای برسه که اتوماتیکلی بتونه مثلا دموکراتیک بشه چون که 60 درصد مثلا مرفه شدن <تص> این وسط این سرطانه اومد و موقعی هم اومد این اثرش بیشتر شد که کارتر از اون طرف خوابنما شده. <صحرافظ> <مازخ> شاه اینجا این سرطانه از درون متزلزلش کرد. اون یه شخصیت حساسی که داشت و مثل بیشتر بیشتر بیشتر خاورزمینیا، خواهش می‌کنم گردن اون رو که او بد بود، بقیه خیلی خوب بودن، ماطاخ بودن. نه. مثل 99 درصد خاورزمینیا خود شیفت و اینان بود. یه خودمهورم بود وقتی ادامای خودمهور و خودشیفته به بیماری های رو به مرگ رو چهار میشن، خودشونو بیشتر میبازن تا یه آلمانی پروسی پروتستان که هستی خودشو فقط تو انجام وظیفه میبینه اه. اون که میگه من که در هر صورت حاضرم هر لحظه واسه انجام وظیفه به کام مرگ برم. اه. چه فرق میکنه الان یا ده سالی یا سه سالی یا سه ماه دیگه، اون خیلی استیبل روی اینج خبر ولی این خبرهایی که رو به مرگ دارن میiran آدمهای خاورزمیدی رو خیلی بیشتر میکوبه و میاره پایین این حالات روحی شاه رو ریخته بود بهم داروهایی هم که بهش هش میدادن ها رو در درجه اول بحثش درازه دراز اینجا سر پزشکی رو نمیخوایم کامل باز کنیم مثلا بهش دلالی تو اون زمان با تکنولوژی آخر سال 70 پردنیزون میدودن الان یه راههای دیگر رو کوشش میکنن برن توی اون سرطان لنفاوی که این درجه خون حقیقت بود ولی حالت کرونیکش چرا پرود نیزامی که اون زمان ایبی نداشت چیزی مسئله یه خیمی پوشش نبود ولی اون یکی از سایت افکتاش یا کارکرده کنارش این بود که میتونه تا اندازه سایکوزیس ایجاد کنه یعنی حالت‌های به هم روحی. دوست. و بعضیا مشاهده کرده بودن که شام مثلا وقتی میره برای استراحت کنار خزر میگفتن ساعت میشست به دریا نگاه میکرد. توی حالت چیز افتاده بود، اپاتی افتاده بود. مهم. وزارت تاسف گیری فرو پاشیده بود هم تو اون مسئله اون خاورزمینی که وقتی مرگ خودشون میبینه بیمیل میشه همین داروهای نسبی حالا سیستمم روی این متمرکز این یه بچ شانسی قوزه با آلاقوز بود من اینو اعتراف میکنم درست که از یه طرف خیلی سخت بود توزیع قدرت مم. چون این خاورزمینی و متخصص و عاشق کودتا و پر روی و این مسائل هستن تو مجبوری خیلی لگامو دست خود نگه داری تو دوران آمرانه درست وفاداری ها اینا هم نمی‌شناسن این خاورزمینیا. یعنی یارو فقط اون لحظه اون برآمدن خودش رو فقط می‌بینه. این به کود و هم از این جور هم از این حالت روحی میاد. حالا برای این محمد رضا شاه تانزادی مجبور بود لوگاما رو دست خودش نگه داره. حالا اینجا سرطان و پردنیزون به جونش افتادن و این اپاتیک شده. نمیتونه تصمیم بگیره توی سال انقلاب که در دست انجام بود. این نیاز داشت به چند تا از مهتران آلمانی مانند که باید دور و برشون تو که خب وجود خارجی نداشتن مهم. که اونا باید تصمیم میگرفتن که الان باید به جای او تصمیم بگیرن درست براننش به کنار با ارتش تماس بگیرن مسئله ریلکس کنن که آدمای میخواست واقعا با نگاه به افق‌های دور و با همت شاه اسماعیل یعنی رو به جنگ اگه پاش بیفته که اونا که به حمد تون تو قشر میانه اونجوری که نبود که ما دیدیم که سقوط کرد که همه فیلفور اومدن کنار کالیفرنیا ملک ایدا مثلا مدل روحشون اینجوری نبود تعداد آدمای جنگجو اینا خیلی توشون کم بود اون اگرم بودن فکر افق دور نداشتن علاوه بر این این دست داشت ولی اینطور نبود که کارتر بیاد نمیدونم سی ای رو جمع کنه بگید این پیرمرد مرتیکه رو بردارید اینو مثلا فوتش کنید بادش کنید پول بهش بدید رو بیارید دوره بدید اون م... ناان هواداران هوا دولت قبلی که تئوری توتر دوستر اینجوری داستانو دو میدونند درسته جان چون سال پنج و از یه نامی از انگلستان اومد انگلستان خب بی بی سی به عنوان بنگاه خبرپراکنی دولتی در انگلستان سال پنج و هفت من چون ده سالم بود قشنگ یادم میاد که هر کسی ساعت مشخصی رادیو بی بی سی رو روشن میکرد که موافقان حکومت چه مخالفان و خبرو فقط از بی, بی سی میشدن بی, بی سی هم دقیقا مانند یک ستاد اجرایی و هماهنگ کننده به اصطلاح نیروهای انقلاب اسلامی عمل میکرد که فردا این رو میکنیم پس فردا خبر اینه امروز اینجوری شد و خبرها رو هم به گونه ای می میداد که شما مرتب بوی سقوط میشنیدی. بله و اگر مثلا در فلان شهرستان دو نفر تیر خورده بودن زخمی شده بودن، خبر رو به گونه ای می میداد که انگار حمام خون را افتاده این بازی بی بی سی که البته هنوز ادامه داره هنوز بلد. اون بازی بی بی سی ادامه داره این رو بله نه بی بی سی بدخیم تره بی بی سی به خاطر سنت استعمالی دوربردی که تو کشور انگلستان بوده اه. تو بخش محترانش، تو سازمان امنیتش، ادارات درونیش و اینها تا سالای دست کم شست میلادی هنوز خیلی ها بودن که باعث نوستالژیک یا درد روزگار کوهن یاد روزگار کوهن که ما ابرقدرت بودیم و اینها بعد از دست دادیم این مستمره ها رو دوست داشتن دخالت های استعماروار هنوز انجام بدن بقیه تا صیف این آدمایی که پیر شده بودن دیگه تا سالای هفتاد هنوز بود تو ادارات درسته. تو سازمان امنیت بود خیلی از اینها با شرکت های نفتی در تماس بودن خیلی خیلی‌هاشون یه حالت نگاه استعماری خودشون خصوصی دوست داشتن و به برآمدن شاه و اون‌ها هیچ چیز غیر عادی یا کریه نگاه نمی‌کردند ببیشه اینکه قیمت نفت هم رفته بود بالا و گسترش فقر رو دامن زده بود تو انگلستان که صنایعش رو به فروکش بود اون زمان حالا داستان اونم درازه که چه انگلیسی انگلیسی‌ها در تیر ساله 5 و 60 جنگ صنعتی رو علیه آلمانی‌ها باختن تو صادرات و فروکش رو فرو کش افتادن اتحادی هاشون رو مصنوی هفتادمنه کلن یه وضع بدی داشتن، پر از خشم بودن، با رفتن قیمت نفتم همه چی رو بدتر کرده بود که آدم خیلی اوقات اینو توی مصاحبه مصاحبه گرای انگلیسی با شاه می‌بینه که یک کام تلخی هم همیشه تو صوبت ها هست درست کرجون ما چی میخواییم دقیقا <laughs> و این نگاه تو ادارات داخلی انگلیسی بود و بعد اینا کمک کرده بودن که در بی بی سی بیشتر مخالفین سرسخت شاه از بخش چپ لیبرال بیان یعنی اون سازمان امنیتی هم این کارو نمیکنن که خودشون یکی رو بنشونه اونجا تلفن میسیت گوبلز بهش بگن چیکار کنین دوزان دیگه زشت گندش در میاد بلکه کسانی رو اونجا میکارن که میدونن این یارو در هر صورت بعد اونو میخواد درسته و بعد خودش بالته غیر مستقیم به اون مسیری میره آره مال مال اعمال بی بی سی بدخیم بود. در BBC بی بی سی چون که نه ولی میشتم از... م... م... بگم. آه. اینجا ولی گناه بی بی سی مادر مرده نبود. چون خود بی بی سی هم وقتی که داشت این کارهای بدخیمو علیه ایران انجام میداد خودش گمان نمیکرد که تو ایران کسی بی بی سی دیگه گوش کنه بعد از رویدادهایی که با رضا شاه رخ داده بود. یعنی اینی هم که خود ایرانی ها میشستن بی BBC گوش میکنه خودش از عجایب اسلامه ولی این این دیگه گناه بیچاره نیست. بی نکته جالبی گفتی برای اینکه این رو اتفاق بگم بی بی سی فارسی در 1319 خورشیدی را افتاد یعنی نه ماه ده ما پیش از حمله متفقیم به ایران در سال آخر پادشاهی رضاشاه. و اینگام که را افتاد به عنوان یک رسانه کارش صبح تا شب بام تا شام فهاشی به رضاشاه بود و کوبیدن حکومت رضاشاه. حتی پیش از حمله به ایران در شستومین سالگرد راه اندازی بی بی سی فارسی یعنی 1379 خرشیدی 21 سال پیش سایت بی بی سی فارسی اومد مطالب خیلی بامزدهی منتشر کرد از جریان راه اندازی بی بی سی فارسی 1319 و اتفاقاتی که در اونی که دو سال اول رخ داده بود یکی از کسانی که در بی, بی سی فارسی خیلی نقش محوری داشت مشتبا مینوی بود و یه بخش اینا داشتن همون موقع علی رضا شاه اینا میگه میکر صحبت میکنن به نام رسیده از ایران و معمولا شب دو تا سه تا چهار تا نامه رو میخوندن به اصطلاح نامه‌ای که از مردم ایران اومده اه. که رضا شاه پدر ما رو درو برده ما رو به خاک نفس نمیتونیم بکشین فضا مسموم و این صحبت ها و توی 60مین سالگرد بی بی سی فارسی که تو سایت فارسی دوستان میتونن ببینن خودشون اعتراض میکنن که اینا رو مشتاق مینهوی خودش مینوشت. خودش مینویش و می و میخوندن. در واقع یک نامه از اون تو کل اون یکی دو سال از ایران رسیده بود. خودشون میگن یک نامه ام. فقط رسیده بود. ام. اونم به طرفداری از رضا شاه به اینا فوش داده بود. ام. و این جنگ روانی کاملا جنگ امنیتی و اطلاعاتی سینه دیگه این یک حساب و کتابی درش هست و به خاطر همین بود که شهرام اشاره با تعجب اون نقشه‌ای که بی بی سی داشت تو سالهای اشغال و حمله به ایران در زمان جنگ دوم جهانی قاعدتا یه غرور ملی میطلبی که مردم اصلا دیگه بی بی سی رو گوش ندادن ولی سال 50 آره اونجا گناه بیچاره بی بی سی نبود یعنی خود کارگزاران بی بی سی هم در شگف بودن که اصلا چه این مردم گوش میکنن حرفای ما رو البته من در مورد اون سال 90 هم گفتم که شو بگم اون هم یه شباهتای داشت با 78 الان باش میلادش سال چهل میلادی اون موقع، مال جنگ، مم. یا نوزدهش با پنجه آشیش هفت اون حضاست نوز با پنجه آشیش پنجه داشت فرقایم داشت شباحتش در این بود که یه فضای عصبی و بحران در هر جفتش تو انگلستان اون موقع بود البته تو مال اون نوزدهی خیلی شدیدتر چون داشتن جنگ و آلمان میباختن. درست. تمام لشگره شکست خورده بود تو کانتیننت صد هزار نفر فقط در صد دو سرس تو دانکرک کشته داده بودن اصلا یه فاجعه ای بود که مرگ و جوشش میشون میدیدن تو ماهای آینده درست اونی که آدم دیگه اونجا به رادیو به همه چی دستور میده دیگه فقط با پروپاگاند کار کنید برای وضعیت جنگ درست یعنی میمیریم همین فردا دیگه نخواهیم بود اون ملت مهم. لیست اعدامی‌ها رو تو برلین نوشته بودن <متصفيق> که بعد از اینکه چت باز پیاده شدن اول کیا باید اعدام باشن تو لندنی کارت تا اینجا بود جلو رفته بود درست اون ادمولا درک می‌کنه اینا شباهتش با مال 56 این بود که حالا اینجا که جنگ نبود ولی اون سقوط اقتصادی بود و قیمت بالا رفتن نفت و اینکه شاه می‌دونه همه فشار آورده که قیمت نفت بالا <متصفيق> یعنی نفرت نسبی بود از این دوباره برآمد از یه بحران درست. بحران ۱۹ خیلی شدیدتر بود تا بحران ۵۶ خب باید کلام ۵۶ هم نرمتر بود تا کلام ۱۹ اینشه باید بود فرقش در این بود که ولی فرق, فرق بزرگش البته در این بود که بی بی سی خودش سال ۵۶ اینها که این حرفها رو میزد گماند نمیکرد کسی تو ایران گوش کنه ام چون بعد از اون اتفاقاتی که با رضا شاه افتاده بود <می> و میگم این از عجایب اسلام بود که انقدر از هر و بیزاش که گناه بی بی سی نیست <می> ولی اینی که مال انگلیسی ها بدخیم, بدخیم تر بود و استعماری تر بود و سازمان امنیتی تر بود و اونا آمده بودن این افراد لفت لیبرال و دشمنان خونی شاه رو بر بی بی سی گماشته بودن اون درسته بود بسیار شا... خب اه... شهرام جان، فکر می‌کنی که این نشست پایانی ماست یا ما نشست دیگری لازم داریم که نگفته‌های رو باز بی‌افزاییم به این بحث به این جستاره بررسی تحلیلی تاریخ ما. بحث شیرین فروپاشی ایران <تصفح> <تصفح> من گمان کنم که شاید یه نشست دیگه هنوز باشه که من یک کارنامه بندی کلی می‌کنم از این گروه های متناقضی که فعلا توی مهتران ایرانیا هست که به تاریخ این 670 سال صد سال اخیر نگاه میکنن. بسیار از رضا تا الان داوری میکنن، همشون هم با هم به شدت متناقض، همشون هم مطمئنن که حق کاملا نزد اوناست. حتماً پس نومی داوری گو... احتشات بتونیم نشست سپسین جمعش کنیم. خیلی خوبه نشستی که یه دستبندی باشه از این نیروها و کس ها و نقاط قوت هر که میتونه مطرحی داشین من حتی فکر بایم یه میشه اختصاص داد به یکی دو سال نخست پس از فروپاشی معمولا هر حکومتی که می‌افته تو یکی دو سال نخست حکومت جدید اونقدر شکننده هست که احتمال بازپسگیری قدرت هست و شاید بشه تو دو سال نخست سال 58 و هشت خورشیدی رو یه بررسی کرد که چرا ارکان نظام‌گزاشته نتونستند یک تجدید قوا بکنن و در هنگامی که جمهوری اسلامی به شدت ضربه پذیر بود بهش ضربه بزنن این پروسه خیلی خوبیه البته من بر این باور نیستم که جمهوری اسلامی شکننده بود جمهوری اسلامی سیستمی بود انزر ترمودینامیکی خیلی با انرژی سطح انرژی پایین یعنی هم این اسلام کلاسیک آها. که در اون پایین بودن سطح انرژی خودش استیبل بود یعنی یه مش آدمای وحشی آدمخار و آدمکش و اینا بودن بدون هیچ وجدان و چند صد هزار یا چند میلیون هم بودن اینا رو تو وقتی سپر دفاعی رو از سرشون میداری و اینا نیروهای نظامی رو منفعل میکنن. و فعلا جامعه رو می‌ریزن توش ای همون جوری نابودش میکنن که قدیم ما بعد از شکست ارتش ساسانی و هیچ گونه اینستابیلیتی توش نیست چون می‌کشن و می‌درن و تجاوز جنسی می‌کنن بدون کوچکترین عذاب وجدان که یکی از میشه گه بنیادی است اصلا شکننده نبود خیلی خب خلاص آدمام بهش بپره بله اونم بحث شیدینس باشه خودش آره دقیقاً خب سپاس بسیار شرموجا من فکر کنم که تو برنامه‌های دیگری که فرصتی بوده حالا یا در برنامه جنبش رنسانس ایرانی یا جای دیگری اینجا و اونجا به مسئله افغانستان پرداختیم این دو هفته گذشته باز به قدرت رسیدن طالبان فکر میکنم که خیلی خیلی پر رنگ نشون داد دو سه مطلب بسیار مهم و یک شما اگر که 20 سال پیش رفتی افغانستان رو گرفتی آمدی یه سری آدم به اصطلاح نسبتاً اوتو کشیده رو ورداشتی از اروپا و امریکا بردی اونجا بهشون قدرت دادی یه قانون اساسی بر پایه جدایی دین از حکومت تا اندازه‌ای گذاشتی حقوق زنان رو هم یه مقداری به اصطلاح بهشون دادی پول هنگفتی هم از غرب گرفتی و حدود 1 تریلیون دلار ظرف 20 سال تونستی که بودجه بگیری و میتونستی هزینه کنی بعد از 20 سال وقتی اعلام میشه که نیروهای خارجی میرن بیرون و میرن بیرون یه سری با دوچرخه و با دمپایی، و با سلاح سبک میان یه ارتش دوی هزار نفری ظرف دو سه هفته آب میشه هرکی از یه ور میره رئیس جمهورش آقا اشرف غنی ماشین پول برمیداره میداره میداره کجا رفته میگن قطره و وقتی که یک رونسانس فرهنگی یک رستاخیز فکری در کشور انجام نشه شما 20 سال بهترین قانون اساسی رو اونجا بذار نهادهای مدنی هم درست بکن هیچ اتفاقی نمیافته تا هنگامی که مرتب بخوای مشکل اساسی جامعه رو جارو کنی زیر فرش <تصفيق> همچنان که دیدیم طالبان اومد با همون شکل و شمایل 20 سال پیش دوباره تاریخ تکرار شد این به نظر من یه دونه درس بزرگه که نشون میده ایران هم بدون یک رستاخیز فکری و آینی نمیتواند از این بنبست بزرگ رها بشه به قانون اساسی جهان را بهش بدید، آزادی احزابم بیارید، هیچ ضمانتی بر نیکبختی ملت ایران نخواهد بود. نه بشوشم. و نکته دوم این است که این هم فکر کنم شما هم جا موافق باشی که ببینید همه من خودم هم میگم، میگم به افتضاحی بایدن کشور خالی کرد. و 80 میلیارد دلار اصلا هم گذاشت جنگ افزار پیشرفته، شدم عمدنگ گذاشت نمیدونم ولی در اینکه امریکایی ها می توانستن به مرور نیرو زمینی بیرون ببرن ولی پشتیبانی هوایی رو قد نکنن و پشتیبانی هوایی را کنند، نکنن مسائل امنیتی و اطلاعاتی و شنود را قد نکنن و دولت افغانستان رو کمک کنند، در این شکلی نیست یعنی قطعا خارجی اثر داشته ولی من می خواهم این کشور صاحب نداشت یعنی شما وقتی می بینید که هواپمایی میکنی می بلند بلندشن برن هزاران نفر خوشنو آویزون میکنن به هواپیما که فرار کنن خب این جماعت نمیتونن اصلا دست بگیرن از کابل از هرات و قندار دفاع کنن آینش همون 2 میلیون هممیهن خودمونن که فلفل و پودار برداشتن رفتن کالیفرنیا ملک خریدن دیگه چی میگی اوه ده خیلی چی شما آخه چطور شما هلیکوپتر داری هواپیما داری توپخانه داری چاسن باور نداره به زندگی به سامان و مدرن باور نداره الان من میفهمم که این 200 نفر که رفتن ارتش افغانستان تشکیل دادن یک ذره روشون کار ایدئولوژیک و کار ملی نشده. اینا طالبانمند نشونن از نظر روانی حقوق خوب میدید همه نام که ما از اون شرط بدم 10 درصد اینا مطمئنا طالبانی بودن تو ارتش رفتو بودند اصلا یارو میگی که داره میخنده بری بهش دولت دقیقاً الانم افغانستان متاسفانه خیلی خیلی جای تاسف رخ شومی بود فقط نکته مثبتش این بود که تایید کرد که با و, با و تعییدت کردی ولی فقط, فقط با قانون نمیشه دقیقا, دقیقاً. چون قانونه رو کی میخواد پیاده کنه دقیقا بالاخره آملش درام... کیه؟ عامل اون قانونه کیه؟ کاملا بسیار خوب سپاس بسیار رنم جام و سپاس از همینان برای توجهشون تا برنامه آینده بدون بدون